oboženom myslu budeme potrebovať syr, salámu a šunku. Na ten si poukála dáme koniska salámy. Zo syra spravíme kornu, tak. Na salámu poukála dáme karnotky Šunku si rozdelíme na pol. Spravíme krmnutka. Na syr pôvodnámý kornútky šunkky. Spravíme si samo líkano Zo Do stredu odrežeme. Chytíme okolo ruky a obtočíme. Vrch ozdobíme konutkami salami. A takto vyzerá moja obožená misa. mm -hmm.